يا هلاو مليون مرحبا بريا، بالضيوف اللي نبونا والقرابه شرفوا اهل الكرم والمقدريه، نوروا قلوبنا تنبض رحابه فقط وحصري على زفله يا هلاو مليون مرحبا بريا، يا أنت <تصفيق> لو <تصفيق> <تصفيق> ياما Hagama